هذه الشيلة من أم العريس أم نبا أرحبي ام العريس أغلى الغوالي طلتك مثل البدر للاحظية حي شافك يا سليلة الرجالي عايزه بنت الشيوخ أهل الحمية أرحبي ام العريس أغلى الغوالي أرحب يام العريس أغلى الغوالي حذر البدر لاحظ يا حي شابك يا صغيرة فرجالي حي شابك حبي يمل عري سقلا الغوالي، أحبي يمل عري سقلا الغوالي، طلتك مثل البدر رالح غي، حي شابك يا سل لا تخرج علي، حي شابك يا سل.